Ja Hyvä, yllä, ja näin tehdään se oli myös sellainen mielestäni. ja olisi on Jos kirjatutkijani on sitten tullut tehdä esittäytymisvideo. Ei voi lähteä sillä ajatuksilla, että kaikki esittäytyy. Tietyissä asioissa tietyissä asioissa tullaisiin uudelleen. Se Sitten kyselyä, että Tänään. Tänään. Tänään. Tänään. Tänään. Tänään. On Jos joku tuntee, että ei halua niitä viestejä, niin se voi ottaa pois sen itseltään. Meitä on hyvin opiattu Joo. tässä. Ja sitten se mikä on tuntunut tosi kivalta, että on menty heti sillä, niin kuin hands on rekemiseen, että ei Joo. ole niin esimerkiksi pidetty luentoa, että miten tehdään videoluento, vaan että sitten ruvetaan heti tekemään sitä. Saadaan